بچوں نے تو کہہ دیا بہت ہی مزے دار ٹیسٹی آپ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے بچوں کو کھلائے وغیرہ کے اندر یہ ریسپی بنائیں بند گوبھی اور پیاز کے تو انجوائے کریں آپ آلو والے پکوڑوں کو بھول جائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں تو ابھی میں اپنی یوٹیوب فیملی سے ریکویسٹ کروں گا خاص کر اور دوستوں سے جو دوست نہیں آتے کہ کہ اس ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور پریس کر لیں اور اپنے دوستوں اور اپنے فیملی کے ساتھ ویڈیو پہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جو پرانے دوست ہیں کا بہت بہت شکریہ آپ سپورٹ کرتے رہیں آپ کی سپورٹ کی اصل ضرورت ہے دوستوں آج کے لیے اتنی انشاءاللہ شاء کل پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم اللہ